السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للإيجار في حي الدبلوماسيين في الشيخ زايد شقة مساحة ميتين وخمسين متر بالتكييفات والمطبخ تفاصيل كلها كاملة لو اسفل الفيديو أول حاجة بنتفرج عليها ندور دور بمدخل خاص ده المدخل اللي احنا دخلنا منه دي مساحة الريسبشن ريسبشن كبير يشيل تلقطة اول حاجة تعملنا على يدنا الشمال الغرفة المصدر دي غرفة بالحمام حمام كبير ودي مساحة الغرفة الغرفة فيها تكييف سبليت جديد وفي في الغرفة الماستر دريسنج, دريسنج روم كده بنلاقي الغرفه الثانيه وفيها برده تكييف وهنا عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وعندنا دي الغرفه الثالثه طبعا زي ما احنا ما شايفين المساحه في هنا باب من باب الفيلا نفسه غير المدخل الخاص وعندنا ده المطبخ اتمني لو الفيديو عجبكم تزوج الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير علي قد نقدر اتمني يكون الفيديو حذر لكم انتظروا مننا كل جديد واتمني الفيديوهات تكون تعجبكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته